Світлана працює в Миколаївському зоопарку три роки. За час повномасштабного вторгнення жінка з міста не виїжджала. Щодня ходила на роботу, часто доводилось залишатись на ніч через обстріли. Говорить, більше хвилювалася за тварин. «Страшно, що працюєш правда, і біжиш на низ, тому що хтось знає. І за їх страшно, тому що це ж животне, воно ж нічого не скаже, тобі нікуди не побіжить, ну, а все одно. Скільки тут нам подарків понакидували, то це добре, що всі тварини живі. Доглядає Світлана за жирафами Нуру та Логаном. Батись, ну, ось ці Ну, моя красавечка, кушіть. Не спіши, пережовуй, не спіши. А язичок покажи. пережуй, пережуй, спочатку. Давай мій хороший, о, тумничка молодець, хороший, хороший. Молодець такий, хороший, хороший хлопчик. В очі подивиться в їм, там все сказано. І страх, і, і щось вони хочуть. І ну все. І він погладив йому, і воно тобі дивиться в очі. І можеш йому сказати, і він нічого не скаже тобі у відповідь. Але ж тварини є дуже. Добрий. Вибухи в місті ніяк не вплинули на тварин, говорить провідний науковий співробітник Віктор Дьяконов. Птиці більше всього реагують, але ніяк в цілому тварини не реагують на, ту, на, те, на, на той рівень шумового загрізнення, який створює війна вокруг зоопарка. Вони можуть реагувати, от, як птиці, наприклад, вони можуть реагувати і за Ну, собственно, из-за того, что это птицы, из-за того, что им по природе необходимо при опасности вспархнуть, например. Вот они слышат резкий звук, вспархивают и ударяются об решетку, которая сверху. Вот такие вот вопросы, ну, проблемы могут возникать. В целом для животных, для млекопитающих эти звуки ну, так или иначе являются фоновыми, потому что у нас на территории зоопарка всегда работала, ну, играла музыка. У нас недалеко від зоопарка два проспекти, тобто рівень шумового загрязнення у нас високий. Станом на 6 січня проблем з водою та електропостачанням в закладі немає. Ми вийшли путем ну, в общем, оборудування двох скважин на території зоопарка. Для того, щоб вода в цих скважинах стала повністю пригодна для питья, как для людей, так и для животных, мы установили системы обратного осмоса, которые, ну, которые фильтруют эту воду и делают ее пригодной для питья абсолютно. В Чехии к нам поступил большой 80-киловаттный генератор. Еще у нас, кроме этого, еще у нас есть несколько генераторов на других объектах, которые у нас будут помогать обеспечивать бесперебойную подачу воды. З 24 лютого, за словами Віктора Д'яконова, прямих влучань в Миколаївський зоопарк не було. Проте до звіринця все ж долетіли ворожі ракети, але жодна з них не розірвалась на території закладу. З уламків російських снарядів зробили окрему експозицію. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.